ما يجري إلى الجماهير والمواطن معنى الحزب السياسي أو هيئات سياسية يجب أن تنقل إلى المواطن كل ما يحدث وكل ما يجري بشفافية ومستعامل وهناك يعني من يرى أن وسائل الإعلام هي التي تجسد الرابطة، شفنا الباحث، الراديو، التلفزيون، الصحف، المجالات، الكتب، السينما، الإعلام، الإنترنت، وهي أهم المؤسسات المرجعية التي تؤثر في شخصيات وقيم وأفكار وممارسات الشباب على مستوى الأمد البعيد، معنى أن الأحزاب السياسية والهيئات السياسية والممثليين السياسيين يجب أن يستثمروا هذه الوسائل في ماذا؟ في زيادة الوعي لدى الشباب ولدى الناشئين وفي التواصل المستمر والمتواصل ليس المناسبات ماشي جي غير واحد الفتره ونتواصل مع مع الناس وانما اتواصل بشكل مستمر ها شنو درنا؟ ها خصو يزيد دار؟ ها درنا؟ هش... يعني بشكل مستمر هذيك الفتره اللي إيه؟ انت مثلا عندك واحد المهام ناشطه يجب ان تكون تتواصل مع المواطن باش يعرف أ... باش كتعرف المواطن انت شنو جزتي له؟ لانك الاول وعدت له ندير له ندير له كان عندك برنامج انتخابي فهذا البرنامج هل فعلا تم تنزيله؟ شنو هي الصعوبات اللي ما تم إجازه؟ ما لم يتم انجازه معنى هذا ما كيخلقش حل وبالتالي الهيئات السياسيه او المنتخبين او المتل السياسيين لا يستثمرون الاعلام خير استثمار يستثمر فقط المجالات محدده جدا لكن ربما التواصل مع المواطن وشريحة شريحه مهمه من المواطن وهذا اللي غادي يخلينا واحد النتيجه اللي الاخير هي اليوسوف اغلب كاينه واحد المصطلحات العزوف ومصطلحات الخوف والترتيب بين. لا نجاوبك على العزوف، احنا نحن على كاينه النقطة ديالو، كاينه النقطة ديالو، خلينا تالنقطة كاين العزوف كاينه الخوف وعدم الثقة. وقت المصطلحات نواتج هاد الشيء هذا، إذا احنا بعد غادي يكون شنو صافي؟ غنشوفو في الإعلام، أنا هاد الوظائف اللي كنت عايزها في نتقابلو الوظائف السياسية، إذا الإعلام عندو بزاف عندو وظيفة سياسية تعليمية وظيفة المنفعة وظيفة ثقافية وظيفة اجتماعية إلى آخره. الوظيفة السياسية آش كتعلم؟ هادشي اللي خصو يكون إعلام هذا هو الدور ديالو، هذه الوظيفة ديالو يدير الوظيفه ديالو إعلام المواطنين بكل ما يدور دولة الدولة ومراقبة مراكز السلطة على كل المستويات، معنى إعلام خصو يخبرنا بكل شيء، مثلا عقد المجلس كذا كذا اجتماع وكذا كذا، إعلام خصو يخدم هذا الدور هذا. مثلا المجلس الجماعي لجماعه كذا وكذا خصو يخبرنا الاعلام دائما متوسط داخل الدوله معنا الصحف والمجلات والقنوات الاخباريه خصها كل كل ما يحطه أجهزة ديال ديال المؤسسات ديال الدوله مثلا المجلس الجماعي المجلس الجهوي مجلس كذا الحكومه ذات كذا لكل التفاصيل لكل شيء اخبار فقط هكا باقي شرط هنا من تنفس الوظيفه التعليميه وتكون بتقديم لتقدم الابحاث العلميه السابقه ومناقشه مختلف الافكار والاراء والمواقف في مجالات مختلفه علميا وذات منفعه تقديم المعلومه في سياق فتكون الوسائل الاعلاميه هذه كل ما يقعد يحدث في المجتمع معنى ان هذا غادي هذا الاعلام لمصلحته انه يخبر الناس داكشي اللي واقع القنوات الاخباريه مجموعات شبعه التواصل خصهم يخلوا الناس اللي كيوقع حتى باش الناس كيقدروا يثقوا هذه الوسيله هذيك الوسيطه الاعلاميه تبقى المشكله في الوظيفه المنفعه هنا كتبقى المجلس ما كيخليش الصحفي انه يدير الخدمه ديالو الاساس هي تقديم المعلومه. هذا هو الاشكال هنا مثلا المجلس مثلا في الموقع ديالك راه بهاد النقط معينه وهاد النقط ما فيها. وهنا المنفعه ما كاينش هذا هو على المعلومه، فهمتني؟ الحصول على المعلومه فهمتني علي المعلومه لكن بغيت نعطي من المقطع واش المقطع من المقطع من ولا من المقطع من المقطع من المقطع من المقطع من المقطع من اذا عندنا الوظيفه الثقافيه تدعم القيم والتقاليد المعايير المثاليه للمجتمع باش يعني مثلا بعض البرامج الثقافيه تعزيز مثلا وقع المغرب تشجيع السياحه في المغرب ابراز الهاله الثقافيه الهاله الحضاريه للبلاد هذه باش تكون البرامج واللي كنلاحظوا ربما عتقاسم معايا الفكره قله ندره قولوا ندره شيخ الندره البرامج السياسيه على القنوات كتهضروا اصلا كنا كاينه برامج اللي كتسمش السياسي قليله جدا و كاين لا دينيه اللي يعني افكار